teri matakite na parmanti teri kala made uru wala dilada diya ati re kala made me dilivas baba yanna akashla re dil me bolavi goishai